În ceea ce prive de documentul pomenit, acesta fecea parte din tehnicu tehnicuval, de acum mai mulți ani, 2012, din cadrul MCV, cu privire la obiectivul de referin numărul 3, care prevedea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 Răspunsul comisiei vine după ce premierul Viorica Dăncilă a transmis o scrisoare presubliniere dintelui instituției europene, Jean-Claude Juncker. În document prim-ministrul solicita ca forul european să spun dacă documentul din 2012 ce presupune ingerince în justiție e unul autentic. Dencil afirm ce informările lui Tudor El Toader arată ce erau practic repetat. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțională sublinierei pentru consolidarea funcțiunii justiției în România să le murim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic. Asumat instituțional, subliniere-i dacă este singurul document de acest fel, de natură se aduc ingerince în funcționarea justiciei subliniere-i separa a puterilor în stat. Consider ce se impun clarificări urgente, domnule presubliniere din Tejung chiar, cu atât mai mult cu cât, la solicitarea mea. Ministrul Justiției, domnul Tudor Toader, m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerințe imperative autorităților române de ce 3 Comisia Europeană a constituit o practic repetat. Se arată în scrisoarea transmisă de Viorica Dencil.